В двох метрах від будинку Ольги розірвався снаряд. Вибухом зруйнувало стіну та ледь не вбило всіх, хто стояв неподалік. Ми, якраз голова сільської ради, водій, ми були біля калітки, коли перелетів перший снаряд. Нас оглушило, а потім я почала їм кричати, що давайте тікати. Бо що -то, що -то, не знаю, що підказало, мене просто дзвонило дуже у шах, я кричу, тікайте у будинок, але вони стали, водій став тут. Я почала їх толкати, ми тільки за... зайшли в будинок, я двері прикриваю і другий перельот – це сюди. Пошкодило вибухом будинок, меблі та майно. Ця стіна була вивалена. Ми зліпок побиті, меблі. коли мусили трохи. Поролитеся, вилетіло труби. Попри щоденні обстріли, Ольга із чоловіком не захотіли виїжджати із села. Я відмовилась на тріс. Я сказала, я тут родилася, тут я залишаюсь, нікуди я не поїду. І не оставляю я будинок, я буду його відбудовувати. Ми з чоловіком помаленьку, помаленьку, по камушку, по кирпичу збирали, ну і відбудували. Будівельними матеріалами допомогли місцевий фермер, сільрада, дещо вціліло після удару. А «Так, так ліпилися з кусочків, а то все, що могли, вивезли туди, а так більше ніде нічого. Цемент купили, дякувати людям, привезли нам. Сергій Миколаївич здав два мішка. Дякую звісно, цементу, бо на той час дуже було достать. Ми хоч почали будувати. Все остальне, так, потрошки-потрошки, по нічого. Зараз замовили вікна, двері. Ну, будемо жити». В період обстрілів Ольга разом із чоловіком доглядали господарство 15 сусідів. Годували покинутих в селі тварин. Нині в село повернулося близько 150 людей. До повномасштабного вторгнення тут проживало майже 900. Зруйновані адмінбудівлі, магазини, будинки, дитячий садок і школа. На неї скинули авіабомбу. Авио на был, а Путинчи запустил калибр. Я я я взагалі логіки не бачу цих дієт. Ага. ага. Ага, Ну добре, добре, давайте я зараз в червоне долине. Можно зайти туда. Червону долину почали обстрілювати 22 березня. Тут загинув перший цивільний у Широківській громаді. Попри те, що село зруйноване на 65%, перспектива відновлення села є, говорить сільський голова Сергій Пересунько. «Зараз дуже важко, тому що йде зима, тому що холодно, тому що будинки розбиті, печі розбиті, але все одно люди приїжджають, люди залишаються, люди відновлюють, відновлюють те, що залишилося від, їх, від їхніх будинків. Електропостачання у селі досі нема. Воду качають двічі на тиждень за допомогою генераторів. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.